Nu står vi inför årets viktigaste fullmäktigemöte där vi ska anta verksamhetsplanen för 2020. Och på fullmäktige kommer vi även besluta om bygglovstaxa, avfallstaxa och vattenavloppstaxa. Ni är hjärtligt välkomna att vara med på plats och kan inte komma till kommunfullmäktige så kan ni se på webb-tv istället.